Hola, com estàs? Et dono la benvinguda a aquest espai dedicat a com comunicar i interaccionar de manera eficaç utilitzant eines digitals. S'ha de reconèixer que en els moments convulsos que estem vivint aquestes eines han resultat molt útils per interaccionar amb els altres. Ens ha per fet, eh, fet gestions de professionals a eh, activitats relacionades amb la salut nostra o dels nostres familiars, eh, de caire acadèmic Uh, en fi, moltes coses relacionades amb la nostra vida personal també, per què no? I és clar, és que hem anat a interaccionar per munt de coses ara ja sabem una mica més i fins i tot hem perdut aquella por inicial gairebé tothom eh, hem assumit amb una certa normalitat i hem fet alguna videotrucada pel mòbil, hem fet alguna reunió fins i tot de veïns utilitzant aquestes eines i inclús les reunions de tutoria dels fills i un munt de coses més, oi? Però com fer perquè aquests entorns, aquests contextos comunicatius siguin el més eficaç possible? A l'activitat personal i professional diària hi ha contextos de comunicació que resolvem de manera natural, a vegades moguts per la intuïció, altres per la tradició del que normalment fem servir. En un nou context ens sentim molts més insegurs. La inseguretat és la que ens mou, no, ens manquen referents, no tenim l'habilitat natural de fer-ho com amb la situació presencial i de la comunicació que nosaltres diem en viu. Per tant, què és competència comunicativa? En quins contextos la desenvolupem? Com aprofitar, però, les tecnologies per fer possible aquesta interacció i aquesta comunicació? Com adaptar-nos als nous contextos i integrar la realitat i el context digital? Farem un exemple. Analitzarem una mica quins són els aspectes, són els aspectes a tenir en compte a l'hora de pensar i planificar aquest tipus de, de, de comunicació. Posem, per exemple, una videotrucada, que és un model comunicatiu de modalitat síncrona i en la que utilitzem la part oral. Doncs els previs seria escollir la l'eina que millor ens va. Quina és la que millor ens va? Quina és la que ens fa servir eh, menys... Menys, menys recursos eh, digitals perquè disposem de poca connectivitat. Quina és la que ens permet arribar a l'altre? Doncs aquests són els previs. Identificar. Coneixer, a més a més, l'eina. Com funciona? que ens permet fer? Ens permet compartir coses? No. Permet registrar, en Volem enregistrar? Doncs triem la que millor ens vagi. Què hem de dir? Ah, doncs planifiquem. Què hem de dir? Si és una reina reunió de veïns, si és una reunió de pares i mares de l'escola, si el que es tracta és de fer una conversa entre amics perquè fa molt de temps que no ens veiem i sobretot planificar el temps que ens dura. Pensem que eh, la, el nostre cervell, les nostres habilitats personals eh, no estan pensades, no estan desenvolupades per moure'ns en entorns virtuals. Per tant, eh, aquestes noves tecnologies se'ns generen una mica més d'esgotament, d'estrès. Primer, perquè no coneixem les eines, que no coneixem aquest nou entorn, i a més a més, perquè, com que ens falten referents, no tenim la, els indicadors, doncs, de no, de, de la, de, de, de moltes vegades, de caire no verbal, perquè les altres persones doncs, no, no es mostren en pantalla en nostre cervell, s'esgota fàcilment. Per tant, la durada també l'hem de controlar. En quin moment? Doncs quan? Doncs igual. Per què no vas a casa del teu veí en un moment que no és el més adient? Doncs no li facis un WhatsApp, no li envies un WhatsApp, no, no, no utilitzis la modalitat síncrona en aquells moments en què no són els de més adients. Doncs, tria si és una activitat professional, horari professional. Si és una activitat acadèmica, horari acadèmic. Si és una activitat personal, horari personal. Doncs, una mica... Uh, també identifica amb qui, amb quina persona, uh, qui, quines són les característiques d'aquestes persones, quines són les possibilitats que té de connectivitat, quins són els seus dispositius, si pot fer, i quines són les adversabilitats, també. Recordem, la regla bàsica de la comunicació, i això ja ens ve dels anys 70, és que, fixeu-vos, del que diem, arriba un 7%. El que diem, el que parlem, la nostra veu, representa un 38% de la nostra comunicació i la resta, el 55%, és comunicació no verbal. Moltes vegades, amb els nous entorns, amaguem tota la part diguem no, no verbal, la gestualitat, no veiem a l'altre moltes vegades i per tant ens queda en la foscor aquest 55%. Fem ús i aprofitem aquest 38% de la veu. I, si podem, aprofitem aquest 55% de la, de la nostra, que és la nostra mirada, que són els nostres gestos, moltes vegades com ara, no? que no ens veiem tot el cos, sinó que veiem una part. Per tant, la cara, els gestos de la cara, les mans, per enfatitzar, i el que diem, important. Però sobretot com ho diem, amb quina veu, amb quin volum, amb quin to, per crear clima, és fonamental i també fer-ho eficaç amb aquests entorns, en eines digitals. I ja està, fem... fins aviat. Espero trobar-vos, si no és presencialment, a les xarxes, de manera virtual, i sobretot desitjar-vos molta sort i que us cuideu molt. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.